Det här är en intressant pryl. Det är en Face Dancer 21 av Travis Goodspeed och eh, den här användaren jag jag gör säkerhetsgranskningar av prylar som stöder USB-gränssnitt. Med hjälp av den här så kan jag exempelvis emulera olika typer av USB-enheter och eh, sen se då vilken typ av USB-enhet eh, den här prylen som jag säkerhetsgranskar stöder dem. Så att eh, mycket bra grej. Införskaffa rekommenderas starkt om du jobbar med säkerhetsgranskningar.